Χαιρετώ όλους τους φιλοσοφικούς ακροβάτες της ζωής. Ένα ταξίδι ξεκινάει πάντα κάνοντας το πρώτο βήμα. Για να ξεκινήσει λοιπόν το ταξίδι μας και να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα, το μόνο που μας μένει τώρα είναι να ξεμπλέξουμε τα πόδια.